Чуй моє серце, як б'ється бачу тебе, губи твої хочу, що так манять мене Почуй, почуй ти серце моє yeah, yeah. Почуй моє серце, я б'єць Завжди